Вітання, шановні колеги! Ми продовжуємо наші відеоінтерв'ю з ключовими спікерами міжнародної щорічної конференції «Університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій», яка в цьому році буде відбуватися з 6 по 7 жовтня і її тема «Ера трансформації бібліотек та нова екологія життя». Нагадаю, що цикл відеозустрічей має назву «Резиденція героїв». У нашому розумінні резиденція – це місце, де зупиняються, збираються та зустрічаються поважні особистості. І саме з ними, експертами в своїх напрямках із різних країн, ми і будемо спілкуватися. Але не як із фахівцями а як із особистостями, їх вподобання, хобі, сім'я, мрії, страхи. І ми дуже сподіваємось, що така інформація, такі неформальні відеозустрічі дозволять учасникам краще зрозуміти посил і контекст офіційних доповідей спікерів із різних країн. Наші поважні особистості – це наші колеги із різних країн та українці, що живуть і працюють в Україні, або через війну, яку веде держава-терорист Росія, вимушено виїхали за кордон. Наші експерти не просто пропускають страшні реалії нашого життя через себе. Це була пандемія сьогодні де найжорстокіша війна, вони ці реалії досліджують. В тому числі, в контексті нашої професії, вони шукають відповіді на питання, вони народжують нові ідеї, пропонують нові шляхи щодо післявоєнного майбутнього університетських бібліотек і бібліотекарів та їх ролі в освітніх та наукових екосистемах. Бо, можливо, саме на нашому професійному форумі буде сформований е, новий курс «Від хаосу до інновацій». Наша сьогоднішня героїня – пані Тетяна Гранчак, провідний науковий співробітник відділу теорії та історії бібліотечної справи, Інституту бібліотекознавства Національної бібліотеки України імені Володимира Вернацького, Доктор науки соціальних комунікацій, професор. Сфера наукових інтересів, пані Тетяне, охоплює чотири великих напрямки. Питання участі бібліотек у процесах політичної комунікації, зміцнення інформаційного суверенитету, державній політиці національної пам'яті, розвитку інноваційного бібліотечного сервісу, організаційно-методичні питання підготовки і підвищення кваліфікації фахівців для бібліотечної галузі, а також рідні, різні аспекти організації наукової діяльності в галузі бібліотекознавства. Пані Тетяна є автором більш як 90 наукових публікацій. Вона є членом редакційних колегій фахових видань України «Бібліотечний вісник» та «Вісник Харківської державної академії культури», а також одного із періодичних зарубіжних видань. Вона є членом двох спеціалізованих вчених рад в Національній бібліотеці України імені Володимира Вернацького та в Харківській державній академії культури. Вона є експертом Українського культурного фонду, а також бере участь у підготовці наукових кадрів для нашої галузі. Зокрема, під її керівництвом було захищено три кандидатських дисертації. Пані Тетяна має відзнаки президії Національної академії наук України і вона веде при цьому дуже-дуже велику громадську діяльність. Вона є членом експертної групи Міністерства освіти і науки із оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом соціально-гуманітарних наук. І вона є членом президії Української бібліотечної асоціації. Ще хочу підкреслити, що сьогодні під час війни пані Тетяна Гранчак перебуває в США в місті Толідо, штат Огайо, де вона долучилась до волонтерської організації «Толеда Helps Ukraine» з організації гуманітарної підтримки і допомоги Україні. Пані Тетяна також є активним інформаційним волонтером з протидії російським політичним міфам і наративам. Так, під час волонтерських акцій, в інтерв'ю місцевим американським медіо та під час спілкування з мешканцями Толіда вона розповідає правдиву інформацію про Україну, про її історію і культуру, про російську агресію стосовно України і українців. І так... Чотири питання до Тетяни Гранчак. Пані Тетяна, якби ви могли жити де завгодно, це було б і чому? Питання всім. Насамперед, користуючись нагодою, хочу подякувати організаторам міжнародної наукової конференції «The Year of Library Transformations and the New Ecology of Life» І персонально директору наукової бібліотеки Українського державного університету науки і технологій, пані Тетяні Колесниковій за організацію цього заходу, за цікаві питання, які мотивують до осмислення власної системи координат, за можливість поділитися своїми думками. Зараз наша бібліотечна спільнота переживає складні часи і перебуває в такому подвійному стані фізично, ми розпорошені, розділені, розкидані, а протидіяльнісно, духовно, ціннісно, ми надзвичайно консолідовані. І я відчуваю себе частиною української спільноти, професійної, бібліотечної, наукової і національної. Відтак, мабуть, логічно для мене хотіти бути в Україні. Мені пощастило, я мала змогу відвідати різні країни. Польщу, Угорщину, Словаччину, Іспанію, Грецію, Італію, Данію, Сполучені Штати Америки. Я родом з Радянського Союзу, тож я можу порівнювати сучасне і минуле, і сучасне і інше сучасне. І для мене Україна виявилася найкращою. І не лише тому, що тут, в Києві, мій дім, а тому, що саме тут, в Україні, я відчула і відчуваю себе по-справжньому вільною. Насправді, як виявилося, ми дуже багато можемо за бажання. Ми можемо дістатися якогось місця, бо в нас розвинена система транспорту. Можемо отримувати медичні адміністративні послуги, влаштувати житло, як ми хочемо, комунікувати через мобільний інтернет-зв'язок, тому що вони доступні. Ми можемо мати доступ до широкого спектру інформаційних продуктів і культурних послуг. З відстані все це дуже добре видно. Тож Україна для мене – це можливість і свобода бути собою і жити власним, а не чужим життям. Це спорідненість із тим минулим, що відчувається на генетичному рівні. І можливість, право бути причетною до спільного майбутнього, про яке ми всі мріємо. Тож найкраще місце для мене – це Україна. Пані Тетяна, чи може звичайна людина змінити світ? Ви і громадська діяльність. Чи Може звичайна людина змінити світ? Для мене відповідь однозначно позитивна. Я прихильник ефекту метелика, коли найменші зміни опосередковано можуть спричинити глобальні наслідки. Зрештою, кожна ініціатива починається з того, що хтось її починає. Насамперед, людина здатна впливати на себе, через себе і на інших. І кожен з нас протягом життя вибудовує, стає учасником власної персональної професійної мережі, змінює їх, їхні образи, зміцнює або послаблює їх під час своєї діяльності. Мені це нагадує рибацьку сітку, в якій кожен вузлик має значення. Відтак, кожен має свій рівень відповідальності за майбутні зміни, позитивні або не дуже позитивні. І важливо розуміти, що саме від тебе, а не абстрактного когось, залежить спільне майбутнє, а від твоїх дій – або твоєї бездіяльності. І ти або підвищуєш імовірність цього кращого майбутнього, навіть висаджуючи квіти або сортуючи сміття, або е, ти знижуєш таку імовірність. І я згадую події 2014 року напередодні розстрілів на Майдані, коли йшла пішки е, до центру міста, а на зустріч з роботи йшли люди, людський потік. І мені було дуже сумно тоді через те, що то був потік в інший бік. І що якби ці люди йшли тоді на Майдан, то, можливо, події розгорталися б інакше і загибли б не було. І коли хтось говорить, та від мене нічого не залежить, мене можуть звільнити і таке інше, то е, варто озиратися на минуле і бачити те, що було, і варто озиратися на сусідів, в яких така сама позиція багатьох призвела врешті до війни і масових вивств. І тому е я переконана, що від кожного залежить. І тому треба бути активними, ініціативними, і не втомлюватися вірити в краще в собі і в інших. Пані Тетяна, яке Ваше хобі і що Ви не любите робити? Що я люблю і чого не люблю робити? Мабуть, я нікого не здивую, так само, як і багато хто. Я люблю відкривати і дізнаватися щось нове. Тому мої хобі виходять з цього вподобання. Я люблю читати, досліджувати щось, я люблю подорожувати. Нові місця, нові зустрічі, новий досвід, нові враження, все це збагачує тебе і дає змогу якось відчути себе причетною до якихось процесів, до якогось життя, до якихось подій, відчути себе частинкою цього Всесвіту. Я люблю бути наодинці з природою, спостерігати за її красою, її змінами, прислухатися до життя навкруги, бачити, як змінюється з порами року, як змінюється світ навколо, як змінюється сприйняття цього світу. Не люблю чекати і гаяти час, особливо зараз, в умовах війни, коли... Гостро відчувається, що життя швидкоплинне, і шкода, коли такі цінні миттєвості втрачаються за рутиною і очікуваннями, яких могло би не бути. Пані Тетяна, ваш меседж кожному з учасників конференції. Я хочу побажати всім учасникам конференції жити в мирній, вільній країні, берегти себе і цінувати життя таке, яке воно є. Відповідально ставитися до нього, бо воно в нас єдине. І бути гідними своєї країни, бо вона в нас найкраща. Успіхів, здоров'я, натхнення, віри в себе і ЗСУ. Слава Україні! Ми будемо жити в мирній, вільній Україні. Будьте гідними своєї країни, бо вона найкраща. Слава Україні! Тетяна Гранчак